Віталій виходить на розбитий ворожим снарядом балкон. З одного боку – напівпорожні клітки з різними птахами. В деяких – спірнатих, опалені крила. А деяких не вдалося після обстрілу знайти, говорить чоловік. Тут у мене жив попугайщик, клітку так вивернуло. Де він дівся – не знаю. Може вилетів, а може загинули. Це я вже рисував. Їх. З іншого боку – троянди з попеченим листям. Будинок залишився без даху, вікон, світла та газу. Готувати їсти Віталій ходить до сусідів. Також є допомога волонтерів. Телефон заряджає подовжувачем, також запитаним від сусіднього будинку. «Так, викручуємося, до сусідів ходимо, тут світло є і газ». «Ну, бувало там на кухні раму, ну, вікна. Балкон. Ну і там рана вискочила між кухнею і ванною. Ну так побила, добре там». В «Миколаївгазі» пояснюють, що після обстрілу всі відновлювальні роботи своїх мереж вже виконали. Розтрощені ділянки замінені. Зварювальні шви ще не зафарбували. Наші фахівці оглянули газові мережі цього будинку, було виявлено декілька пошкоджень, які були оперативно усунені. Ми виконали зварювальні роботи, замінили газовий кран, відремонтували ті пошкодження, замінили частину труби. Тобто з нашої сторони ми готові до відновлення газопостачання будинку. Але пустити газ до будинку підприємство не може. «Ми очікуємо висновку про те, що будинок придатний до технічної експлуатації, тому що мережі, які всередині будинку, можуть бути дуже сильно пошкоджені, це і вентиляційні канали, це можливо і газове обладнання, а враховуючи ситуацію, що значна кількість мешканців виїхала з будинку і ми не можемо потрапити до осель, пуск газу зараз може бути небезпечний для тих людей, які там лишилися». Щоб комунальні служби та інші компанії розуміли, чи можна відновити в будинку постачання послуг, треба знати про його стан. Аварійний, частково придатний для проживання або повністю придатний. Міська влада організувала комісію, яка розглядає такі випадки. З кожним днем розбитих будинків більше є, говорить заступник міського голови Віталій Луков. Відповідно до рішення уряду в зоні активних бойових дій заборонено проводити будь-які експертні дослідження і капітальні роботи. Тому ми не можемо при всьому бажанні провести будь-який акт обстеження, крім протоколу візуального огляду наслідків руйнувань. Людям, чиї помешкання зазнали руйнувань, пропонують переїхати або у комунальне житло, зазвичай це гуртожитки, або адаптовані для тимчасового проживання комунальні заклади. Або шукати житло своїми силами. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.